شنگه کوله هزار تا نکنه نا از خواب چشماش اداره مسحش دو لبش در دیواره <تصفيق> همه چی یکی بود و یکی نبوده به ما